Ne. Ah. Ah. Oh, da. Oh, da. Wann? Wann? Okay. Дети готвят да го, го Да,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 Саби играй! Саби играй! играй! Браво! Браво! Не моя! Не бързай сега, не бързай! Се, напред, Дамянка, виж тръгна. Браво, не бързай! Не бързай! Добре, момче! Дамянка в средата! Дай средата! Не, не, момче, слушай, от тук идва. Вемаше и обръщаш от другата страна. Не дей втори пас на тъча. От тъча едва обърня. Иванко, минималка към Мони. Боре, за ти по-наватре. Двамата. Стой, стой, стой! стой! Айде, вземаше. Искам да я подадеш. Добре, нищо. Боре. Не е нужно със едно. Овлади и пак я подае. Спокойно. Айде, Никола там. Браво, Боже. Браво, Дамянко. Дай пак. Дай назад. Предар, да нитко гараба. Учивай. Матио, Матио! Почивай, матео, матео, матео, матео, почивай малко, ще каталясаш. Учивай без топка. Почивай за стари в центъра. Дишай да, Ай, тръгвай! Матио ляво, ляво! Ляво детясно! Матио имаш! най много хора пасовите искам да са на празни зони. Нищо, че матео е там! Дай му е на празно пространство. Той ще избяга. Не бързай, не бързай! Дигай главата горе! Браво, не бързай сега, трябва пак назад! Браво! Бързай. Ето, следе. Ето, следе. Не бързай, боре земя! земята! Банко, дай да обучи да на назад! Назад! Той там не е скрити, бяга! Хайде, Митко, не бързай! Дай на борето в края, назад! Невече! Изма! Бълзия. Браво, браво, Митко! Банко, стига се! Ако е молчитало се на докосване, бе? Сега го лъжи! Играй, играй, играй! Ах. Митко, много добре моето руче сам! Митков, като е земиш, дихни главата! Искам да виждаш наше и да я подадем! Дори да е грешна, да не се пречи Не дей, да риташ на да посок. Искам да я подаш, да искаш да подадеш на да някак. Не парзаш. идва на гърба. Браво! Дай назад, дай на борко. Боря да не Можи Може и на вратаря вече. Браво, браво, туре! Хайде, дай, пускай А, не, не, не! Браво, туре! Браво! Браво, браво, Много добре! Браво! И така, изпълняйте! Боре, Бор, Трига, бай, бай, бай! А, да ти дам, е, да ти дам, да ти дам, да ти дам, да дам, да дам, да дам, да дам, да дам, Дай дам, да дам, да да да Прибирай, прибирай да му спомни, прибирай, зад линията на топката. Опа, пускай теч! Почивай, Никола, почивай. Влез в нашата половина и почиваш. Ей, това е. От вътрешна страна, браво, ей, това е, браво. Дай пак. И без фал, боре е там, без фал. Един само. Ай дай сам. Ай, виж Никола, дай на Никола! Дай на Никола! Тъпи, тряпи, тряпи, тряпи, тряпи. Браво, е, Браво! Браво! Браво, Никар! Браво! Браво и на двамата, Никола! И е, това е работата! Више, ето го в средата, да ли я губиш? Средата! Айде, в средата! Имаш шален! Бързаш, Никола, сам си! В Вътредай. Колко Bravo Браво Добре, дай целя отбор. Дай целя отбор напред. Боре на центъра. Центра, Центъра миско, центъра е дубка! Браво. дай, дай, дай. Браво. Кой ни коя тръгва? Або! Або! Ще търпя! Бърка, тръга, и глаза ми да не тварят, да не тварят! Дай на коя? Дай на е, Дай на коя? Дай на коя? Дай на коя? Дай на Ajde sam je udar,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 Bravo, bravo, mi stad. Pas, pas, pas. Pas, pas, pas. А, твоя е гупос. Браво. Тръгвай, мори. Мори, тръгвай. Дай, на мори. на мори. Дай, на мори. Нищо, айде, дай, дай, дай, нищо, мотиче, дай. Бас. Барът за мен, айде.